Pucaju ranu no se sé kare, stani fiđe te hoću da brojim pare, na priste jedne ruke brojim drugare, ostale ljude molim da se ja šut. Pucaju ranu no se sé kare, stani fiđe te hoću da brojim pare, na priste jedne ruke brojim drugare, ostale ljude molim da se ja šut.